وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها هذه الليلة فيها يفرق كل أمر حكيم فيها يفرق كل أمر حكيم هذه الليلة المعظمة، هذه الليلة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها هي خير من الف شهر، اكثر من 83 سنة، 84 سنة عبادة، هذه الليلة ليلة وليس النهار، ليلة تعدل الساعة بها الوحدة، الساعة الوحدة بها ثمان سنوات، الساعة الوحدة في هذه الليلة تعدل عبادة ثمان سنوات، الدقيقة الوحدة بها، الدقيقة الوحدة تعادل شهر ونص، الدقيقة الوحدة شهر ونص. إذا حسبناها من من صلاة المغرب إلى إلى صلاة الفجر، الدقيقة الواحدة شهر ونص، خمسين يوم، الساعة الواحدة ثمان سنوات، الليلة 80 سنة، ألف شهر عبادة، المحروم البائس البئيس الذي يحرم هذه الليلة، إنها ليلة معظمة ولذلك يكثر فيها الدعاء ويستحب فيها من الأدعية ما شاء، وأفضلها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذا من أجل هذه الأدعية في هذه الليلة ولذلك هذه الليلة المعظمة يكثر فيها العباد من الدعوات فإن هناك أقدار أزليه بيد الله سبحانه وتعالى فإن استغفار العبد وطاعة الله سبحانه وتعالى وإنابة العبد والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يغير الله سبحانه وتعالى له الأجل بدعوتك واستغفارك ورجوعك وتوبتك إلى الله فان الله يغير قد اجلا قد حكم عليك انك قد تموت هذه هذا العام فيمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب، اذا ان الرجوع الى الله سبحانه وتعالى يغير مقادير الله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب، ولذلك جعلت وسميت ليله القدر التي يقدر فيها ارزاق واقوات وقدر الناس. وفيها من الأمور العظيمة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم في هذا يفرق يفصل كل أمر حكيم في هذه الليلة فما أجملها من ليلة والتمسها بأيام الوتر وما أعظمها وما أجل هذه الليلة فنسترع انتباه الناس وأخواننا وأهلنا للدعوة يا بني اركب معنا هي دعوة إلى الزوجات والأولاد يا أولادي يا إسرتي اركبوا معنا في سفينة النجاة